وانشر المقطع في كل مكان، يلا نبدا. النخيل والجو العليل، وصلت ارض اليمامة. اهلا وسهلا أهلاً نايف بالنسبة لي معلم من معالم الرياض. أول ما أوصل الرياض لازم أشوفه. تبي الصبيب؟ الصبيب؟ شوف هذا صبيب مع بياره زنجبيل الدفا بيجيك مع ما تدري من وين يا اخي هذا مو بانكيك <تصفيق> والله يا <ياخش> اخي شكله زي البانكيك بانكيك <تصفيق> البدو الله بانكيك بس كذا فيه له نكهه اهل الرياض يا اخي والله عندكم فول زينه ولا فيها والله فطور دسم يا اخوي آه أكرمك الله والله يا حبيبي القدر الكن... حياك في الرياض حبيبي الله إيه ك <تصفيق> <تصفيق> كانوا يسموها اليمامة كانوا يسموها حجر كانت قرى متفرقة بعيدة عن بعض واليوم هي ثالث أكبر عاصمة في العالم العربي عدد سكانها تقريبا أكثر من ثمانية مليون نسمة فمرة حبابكم حبايبي في الرياض وبالضبط من أمام قصر المصمك هذا القصر هو رمز يعرفه كل سعودي لانه من هذا القصر بدات السعوديه اللي اليوم نعرفها فقبل 100 سنه تقريبا جال الملك عبد العزيز الله يرحمه مع مجموعه من الرجال وكانت نيته يسترد حكم هذا القصر ويسترد حكم اجداده لهذه المنطقه وفعلا قدروا يدخلوا داخل القصر واستردوا حكم هذا القصر وشويه شويه بدا يوحد كل المناطق اللي حوله وكمان شويتين توحدت كل السعوديه اللي اليوم احنا نعرفها وانا اليوم جيت الرياض عشان موسم الرياض هذا الموسم اللي بدا تقريبا يوم 15 اكتوبر وحيستمر لمده شهرين تقريبا وهذه المنطقه اللي حول قصر المصمك اسمها نبض الرياض قاعدين يسووا فيها فعاليات مره رهيبه وكل يوم بيسووا فنون شعبيه من حول المملكه فاليوم على حظنا جايبين فنون من الغربيه نبض الرياض في الليل تقلب شيء ثاني. والله <متصفيق> رهيبه يا اخي. مويه زمزم؟ مويت زمزم يا <متصفيق> <متصفيق> سلام. والله خلاص انا بجلس في الرياض يا اخي. <متصفيق> عندهم كل شيء. ومنطقه نبض الرياض ترى منطقه واحده من 12 منطقه موجوده في موسم الرياض. وهذه منطقة ثانية وصلنا واجهة الرياض نقدر نقول ان هذه المنطقة عبارة عن مول كبير مفتوح في الهواء الطلق حتلاقي مطاعم فخمة حتلاقي محلات معارض ممكن تشتري منها اشياء مكان جميل اوه مع المستشار نزل تغريدة كاتب انه في هذه اللحظة وصل زوار موسم الرياض 7.6 مليون و50 الف زائر وفي نفس الوقت مددوا الموسم في الموسم حينتهي تقريبا نهايه يناير يعني اللي ما زار الرياض ما معكم اي عذر معكم الايام الجايه كلها حاب <متحدث> لا احكي لكم مع الاجواء الباريسيه هذه دقيقه دقيقه اخي ليش دائما يقولوا اجواء باريسيه باريس الصيف الماضي ما انتم ما ادري كم شخص عشان حر صراحه خلاص هذه الاجواء نسميها اجواء رياضيه واجهة الرياض منطقة مرة كبيرة، فبانين فيها معارض، وخلال الموسم بيسووا معارض مرة كثير، وعلى حظنا اليوم في معرض الأنمي. واحد من أكبر معارض الأنمي اللي شفتها في حياتي، هو صح الصراحة أنا ما شفت في حياتي إلا معرض واحد وطردوني منه عشان كنت قاعد أصور بس واو رهيب مرة. هاي صالح بيجرب الكاميرا للاشيله كيف ثقيله ثقيله صح ارفعها كمان ارفع اقسام بيسووا فيها العاب يابانيه ومتاحف للانمي يحط فيها شخصياتهم واغراضهم مسوين منطقه كامله للاكل الياباني كيف يا اخي المعرض الكبير هذا نهايته في مسرح ومسوين هنا مسابقه كوسبلاي بس ايش يعني كوسبلاي انك انت شخص عادي تلبس ملابس الشخصيه هذه الكرتونيه او شخصيه الانيميشن هنا على المسرح بتصير عروض وهنا في حكام ومقيمين بيقيموا هذه العروض فاكثر واحد زابط العرض بيفوز كيف سمحت؟ كيف سمحت؟ فين الحمام؟ أنا دحين في خلف الكواليس وهنا قاعدين يستعدوا لحاجة مرة رهيبه لأول مرة في التاريخ جمعوا مغنيين الأنمي بالنسخة اليابانية والعربية وخلوهم يغنوا مع بعض مره كبير ومليان فعاليات، يقولوا نأخذ الاعداد لهذا المعرض تقريبا تسعه اشهر. هنا معرض الانمي وهنا الكومي كون حتى هنا في مسرح كبير يستضيف فنانين وممثلين وصانعين العاب وصانعين افلام <تصفيق> يا جماعه هذا مو ستيفن سيقال هذاك اللي يسوي حركات كذا والله شكله هو مره كبير هذه السياره هي اللي مثلت في فيلم باك تو ذا فيوتشر وهذه سياره سكوبيدو وهذه سياره باتمان هذه الاشياء هنا لانه كوميكون مهرجان بيصير حول العالم تلاقوا فيه كل شيء يختص بعالم الافلام والمسلسلات خاصه الامريكيه هالو ار اه يو دو بي كيرفل ار يو لوغان اي ام بيكوز اوف ذيس موسم الرياضة الرياض انا من قاعد اسوي الفيديوهات لوحدي هذا معاذ هو اللي قاعد يساعدني في اشياء مرة, مرة كثيرة والله في <تصفيق> هذه الأجسام يجوا فيها الممثلين والناس سووا صف كذا ويخشوا يتصوروا معاهم ويوقعوا لهم. الصراحة لين دحين ما شفت احد اعرفه يعني. هذا والله ما اعرفه بس حس حخش واخذ توقيعه. Hello كيف <تصفيق> حالك؟ you doing? Good. How is how is Saudi you know? It's good. The food is good. And you are good too يس الله كويس من اليوم اتابعه. اي زورو زورو. الناس عليا اليوم يا اخي؟ فين انا يا هلا حبيبي حبابك في البوليفارد اهلا اليوم حبيب لي والله <تصفح Thousands> وصلت البوليفارد وعندهم متجر هنا يبيع اشياء تذكاريه لموسم الرياض اشياء تذكاريه تيشيرتات كاسات بلوفرات تحف كل شيء وانا حاخذ هذه الطاقية عنوان الموسم تخيل والبوليفارد اكثر مكان فيه له تخيل <pragmatic economist> so تخيل تخيل هذا المكان كله بنى في 49 يوم بس عشان هذه الفعالية تخيل الرياض اللي درسنا في الجغرافيا انها بارد جاف شتاء وحار جاف صيفا قالت مطر مطر مطر من خمسة ايام ما شاء الله اسمع الصوت اسمع الصوت تخيل يا اخي كذا مع صوت المطر ورائحته موجوده فواحات في وسط الشارع يا سلام خشت فمي والله عطر تعال مو مصدق ان هذا عطر كيف موسم الرياض؟ زي العسل انت العسل يا قلبي مصممين هنا شارع رهيب بيوت يمين ويسارك كنك ماشي في شارع سياحي مشهور في مدينه كذا من حول العالم وحطين ترام ينقل الناس من البدايه للنهايه كمان كيف عجبك موسم الرياض جو مره حلو هذا عجبتني النظافه <تصفيق> وتحت المطر على انغام الاوبرا الروسيه النافوره الراقصه لونا سينما. <تصفيق> داخل كده هلأ. <تصفيق> سينما مساحة ضخمة كبيرة مليانة هنا فود هنا في فود شيء اسمه نجربه. حياك الله حبيبي أنا والله حياك الله لا واحد حنيني حنيني حنيني حنيني ايه حنيني يعطيك العافية وهذا هو الحن الحنيني بسم الله جد <تصفيق> <دي> طعمه حنون <تصفيق> <تصفيق> والله الصراحة كأنه زين معصوب بس في طعم تمر وحاطين عليه ايس كريم هو اصلا بدون سكريم بس هم اضافوا ايس كريم يا سلام هادج على الطريقه النيويوركية كذا هادج حاطين حوله عجينه وصوصات انواع واشكال اكله كذا على طول ما اعرف ليش دائما الاكل الامريكي في السعوديه احلى من في امريكا والله انواع واشكال الاكلات واسعارها نوعا ما مقبوله وتقدر تلاقي جوا مطاعم غاليه تدفع فيها كثير وتقدر تلاقي اشياء حلوه كذا اسعارها كويسه اكثر ناس يتعبوا الصراحه المنظمين، <تصفيق> الله يعطيكم العافية والله. فريق يا شيخ تغطية خفيفة بسيطة إن شاء الله عجبتكم إذا عجبكم المقطع انشروا المقطع في كل مكان وسووا لايك وسبسكرايب.. سلام.